السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين هنتكلم النهارده عن ازاي تسحب فلوس من برنامج قواي على حسابك على, ال... على الفيزا او على رشيد على الخط اورنج او اتصالات او فدافون. هتنزل دلوقتي برنامج قواي اللي قدامكم على الشاشه من متجر بلاي ثم هتفتح برنامج قواي هفتح معاكم الواجهه دي انت تدوس بقى أدوس على علامه اللي تحت على الشمال هتلاقيه بيقول لك تسجيل حساب انا عامل تسجيل حساب من على الفيسبوك أنت ممكن تعمل تسجيل حساب من على جوجل على الجيميل او من على الفيسبوك او من على الخط اللي انت عايزه انا عامل من على الفيسبوك ثانيا هتعمل تعديل صفحتك هتعمل يوم الميلاد. اهم حاجة السنين تكون اكبر من 18 سنة. وبعدين هتظهر علامة الجي على اليمين. هتدوس عليها. هيعدلك كده بقى ونشوف عندك كم زب واي وكم نقص. بس انت لسه عملتش اي حاجة يبقى كده مش هيكون عندك ولا نقص. ثانيا هتدوس سحب فوق على اليمين. لو يعني عاوز تحول ذهب قواي لنقز لفلوس هدوس تحويل تسحب كل عشر تلاف ذهب قواي بواحد جنيه بقى معايا اتنين جنيه واربعه وعشرين قرش لو معاك مثلا مية جنيه خمسين جنيه في البرنامج هدوس سحب يقولك اختر المبلغ خمسه جنيه عشره جنيه عشرين خمسين خمسوميه لك لا يمكن سحب بسبب أن الرصيد غير كافي دي سحب فيزا. دوس سحب رصيد شحن الرسوم خمس مكالمات شحن رصيد اختار برضو اللي انت عايز تشحن المبلغ فوق هنا هتكتب الرقم رقمك اللي انت عايز تحول عليه رصيد تحت هتدوس مبلغ الشحن. خمسة جنيه او عشرة او خمستاشر او عشرين او خمسة عشرين او ثلاثين سواء عندي مش هيعمل عشان الرصيد مش كافي واردت تجربوا الطريقة دي واتننسوش آه عمل الاشتراك ولايك للقناة وانا جربت الطريقة دي ونفعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته